أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. اليوم حلقتنا خاصة عن الشاعرة المصرية فاطمة ناعوت وقرار سجنها والقرار الهمجي بالأحرى يعني. معانا اليوم الأخ إسماعيل محمد والأخ أحمد حرقان خلونا نرحب فينا أول شيء. أهلا وسهلا فيك أخي إسماعيل وأهلا وسهلا فيك أخي أحمد. تفضل أهلا وسهلا. أهلاً وسهلاً، أهلاً وسهلاً، أنا سعيد جداً أني موجود معاكم، كلا أول مرة أبقى موجود في برنامج الجهر بالإلحاد وأنا يسعدني جداً ويشرفني، ومبسوط خالص النهاردة أن أنا يمكن بسجل معاكم بنفس الطريقة أو الاسلوب أو الستايل أنا بسجل به بس المرة دي بقى أنا بتكلم بس، مش هشغل دماغي بقى لب مين اللي بيتكلم ولا مين اللي بيقول ولا أسمع السؤال وارد على الإجابة مبسوط وسعيد وبرحب بأي أسئلة واتمنى ان انتم تنبسطوا وتستمتعوا بحلقه النهارده في برنامج الجهر بالالحاد. اكيد اكيد اكيد اخي اسماعيل نحن كمان كثير مبسوطين وسعيدين بوجودك بوجود الاخ احمد ويعني بصراحه انا ممتن لكم يعني انتم الاصدقاء العزيزين على القلب صراحه القريبين على القلب يعني أه نحن في صف واحد مثل ما بيقولون. أه طيب أه يعني أه نبدأ بالأسئلة أنا مشكلة ما عندي مقدمات يعني كتير مقدمات ما عندي ما بعرف المقدمات كتير. فنبدأ بالأسئلة يعني أه نبدأ معك سمعي. بفي شيء أنا جاهز وحاضر دائما. أه طيب في عندي سؤال أول هون بيقول ما هو قانون ازدراء الأديان وكيف تصف وجود قوانين تعاقب من ينتقد الفكر الديني مع العلم أن فاطمة ناعوت وإسلام بحيري انتقد التراث الإسلامي والتصرفات الهمجية منه فقط ولم من ينتقدوا لا القرآن ولا شخصية محمد ولا الله يعني يعني يعني الشاعرة فاطمة ناعوت هي قالت كل مذبحة وأنتم بخير يعني هي انتقدت لذبح الحيوانات فقط يعني شو شو شو ردك؟ انا انا بصراحه سالت في الموضوع ده او يعني استفسرت من من من ناس بعتبرها اهل ثقه بالنسبه لي دايما باستفسر منهم واسالهم على اي حاجه انا مش واضحه بالنسبه لي فبصراحه انا لما سالت على موضوع قانون الزراعة الاديان ده اللي فهمته او اللي عرفته ان القانون ده في الاصل تم يعني ما كانش موجود القانون ده قبل قبل سنه 80 او قبل سنه 81 في القرن المنصرم او القرن الماضي ما كانش موجود ما كانش ليه وجود في التشريع المصري او القانون المصري تم استحداث القانون ده لسبب بسيط جدا ان كان في احداث ارهابيه كتير بتحصل من قبل متطرفين اسلاميين او جماعات اسلاميه متطرفه او يعني والموضوع اخذ بعد كبير يعني كم كان منتشر جدا من تعديات على كنايس لتعديات على قرى او بيوت لمسيحيين في مصر فبسبب اكثر من حادثه اتكلم عنها الراي العام في مصر بشكل كبير جدا تم تشريع هذا القانون عشان من خلاله يقدر او تقدر الدوله تحمي الاقليه او تحمي المسيحيين في مصر بس اللي حصل او للاسف يعني هذا القانون لم يستخدم على الاطلاق تقريبا يعني في في تاريخه يعني بعد من من سنه 80 او من سنه 81 لحد النهارده احنا في 2016 اهو، هذا القانون لم يستخدم ولم يفعل الا لايقاف او الا لمعاقبه كل من يعني تسول له نفسه ان يقدم طرح ديني او فكر ديني مختلف فيما يتعلق بالاسلام يعني تحديدا فتم استخدامه تم ايقاف مدونين كتير جدا او حبس مدونين كتير نذكر منهم على سبيل الذكر لا الحصر يعني كريم عامر والبير صابر مؤخرا تم استخدام القانون ايضا لايقاف او لحبس الاعلامي والباحث الأستاذ إسلام إيري مؤخراً الحكم على فاطمة نعود هو ده يعني الأسباب اللي خلت القانون ده موجود أو هذا التشريع موجود كانت كان الإرهاب كان بسبب الإرهاب وأنا أعتقد يعني إن الـ الـ الـ الـ نص القانون في إضفاض جداً أو مش يعني يعني نص القانون أو أو استخدام القانون ملوش اي علاقه خالص بالاسباب اللي خلت المشرع المصري يحط القانون ده فدي مشكله كبيره دي مشكله كبيره واعتقد ان حل مشكله زي دي هيكون بايد او في ايد البرلمان المصري او المجلس الشعب المصري بس ده مش هيحصل من غير ضغط يعني او مش هيحصل من غير يعني ان احنا نوحد صفنا كلنا كنشطين او كشباب او كاصحاب وجهة نظر في مستقبل افضل لبلدنا مصر مش هيحصل الا من خلال توحيد الجهود دي والضغط على مجلس الشعب وتقديم يعني زي ملاحظة او شوف بنسميها ايه استمارة أو أو أو, او او او توضيح نوضح لمجلس الشعب المصري او لاعضاء مجلس الشعب المصري ان ال القانون ده لم يعد يستخدم على الإطلاق لمكافحة أو لمحاربة التطرف المؤذي للمجتمع وإنما يستخدم لحبس مفكرين حبس مدونين حبس شعراء حبس ناس يعني أبعد ما يكون عن أي نوع من أنواع الإرهاب أو أي نوع من أنواع التعدي او او اي نوع من انواع التخويف المواطنين او او او الى اخره ده ده ردي او تعليق ولو في اي ملاحظه انا برحب بيه. يا صراحة قانون غريب يعني قانون قانون غريب احمد يعني شو رايك انت تفضل بس نحن ما عندنا ما عندنا ادوات يعني اذا خلصت الا اذا سألت. لنفسي القانون ده للاسف شديد يعني في نوع من انواع التخلف والهبل يعني الماده بتاعته غريبه يعني بيقول لك يعاقب بالحبس مده لا تقل عن 6 اشهر ولا تتجاوز 5 سنوات او بغرامه لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 1000 جنيه يعاقب مين بقى كل من استغل الدين في الترويج بالقول او بالكتابه او باي وسيله لافكار متطرفه بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطائف المنتميه إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية يعني النص ده سمك لبن تبر هندي زي ما بيقولوا المصريين يعني مكالكع ما حدش فاهم منه حاجة هو عايز يعاقب مين بالضبط اللي هو بيستغل الدين في الترويج بالقول بالكتابة لأفكار متطرفة طب هي الأفكار المتطرفة وإيه الحدود اللي هنحدد بناء عليها الأفكار المتطرفة من الأفكار المش متطرفة فين القانون فين المواد التفسيريه بقى اللي بتفسر ايه هي الافكار المتطرفه بقصد اثاره الفتنه او تحقير او الذراء احد اديان السماويه يعني النص مكعبل كده وغبي ويعني يعني للاسف الشديد يعني نص زي ده عار علينا ان يكون موجود في القوانين بتاعتنا يعني طبعا لانه نص مكعبل ونص خايب ونص زبقه كده ما تعرفش تفهم منه حاجه بيتم استغلاله وبيطبق بانتقائيه طبعا لان هيبقى في مجال واسع جدا للقاضي ان هو ي ي يعني ي يعني يستخدم الهوى ويستخدم خلفيته الدينيه او عقيدته او عاطفته ان هو يطبقه فعشان كده دايما لما بيطبق قانون زي ده دايما يجي على اللي هم المخالفين للراي العام اللي هو الطاغي يعني آه للاسف الشديد يعني هذا النص لا يعني قانون غير آه يعني غير محترم يعني. يعني ما بعرف بصراحه يعني انا اللي يشوفه انه انه قانون محطوط ازدراء الاديان ما عندكم بمصر يعني لا يستعمل الا من ينتقد الاسلام، يعني اليوم تعرفوا انتم كلنا بنعرف انه المسلمين بجوامعهم في في كل مكان يعني يصدرون ال... كل شيء مو بس المسيحيه ال... يصدرون كل شيء يعني يصدرون اليهوديه يصدرون المسيحيه الاديان كلها يعني لي... ليش لا يطبق يعني غير على ال... على ال... ينتقد الاسلام فقط يعني, يعني بيطبق ب... القانون زي ما انا قلت لك كده يعني ملوش يعني قانون خايب فبالتالي ب... ب... القاضي بيجي يطبقه بقى على حسب هواه او حسب يعني تدخل بقى عاطفه القاده الدينيه ومش عايز اقول لك السياسه برده بتلعب دور يعني يعني السياسه بتلعب دور اعتقد في الحالات دي يعني في القوانين دي فالقانون يعني محتاج فعلا يتلغى يعني تماما مسح ولا كأنه موجود. اكيد اكيد هو في في نقطه برده انا في نقطه احب اضيفها مساله ازدراء الاديان يعني هي هي برضو احنا الموضوع بيبقى ليه ميكانيزم او طريقه يعني احنا لو عايزين نعمل قانون إيه الاجراءات لو عايزين نلغي قانون إيه الاجراءات فلازم لازم احنا ك يعني كشباب مع نفسنا ان احنا نغير الواقع ده نعرف ايه الميكانيزم والطريقه ما يبقاش مجرد كلام في الهواء كده دي دي نقطة. النقطة الثانية مسألة ازدراء الأديان يعني هي مسألة غير منطقية على الإطلاق لأن الـ الـ مفيش حاجة اسمها إن أنا أزدري فكرة هي الأديان في الأول وفي الآخر هي مجموعة أفكار من حق أي إنسان أن هو يصدق الأفكار دي أو يكذب الأفكار دي أو ياخد بيها أو ما ياخدش بيها ففكرة إن أنا أعمل قانون عشان أحمي فكرة من النقد أو من الانتقاد دي دي دي أعتقد إنها في أي مجتمع متحضر النهارده فكره غير مطروحه على الإطلاق لأن فيش حاجه اسمها إن أنا أحصن فكره معينه من النقد أو من الانتقاد حتى لو كانت الفكره دي هي الدين وده يمكن بنشوفه في بلاد بره يعني بنشوف ممثلين وبنشوف شعراء وبنشوف فنانين بيتناولوا الروايات الدينية وبيتناولوا الأفكار الدينية في مسرحيات وفي أعمال كوميدية مثلا من غير ما حد يقدر يتكلم معاهم أو يسجنهم أو يحبسهم مثلا على سبيل الذكر في ممثل هازلي أو ممثل كوميدي أو ممثل مسرح زي سيت كوم كده زي اللي عندنا بيسموه سيت كوم اسمه جورج كارلين جورج كارلون ده راجل مسرحي وبيعمل بيقدم على المسرح زي سيت كوم يعني زي مشهد كوميدي كده كبير انا اتفرجت له على مقطع على اليوتيوب او على الانترنت كان بيتكلم فيها عن الـ الـ الـ الـ الـ الديانه المسيحيه وكان او بيتكلم فيها عن فكره الـ الـ الـ الـ الوصايا وفكره الخلاص كل القصه او الروايه الدينيه المسيحيه وبيتناولها بطريقه ساخره جدا جدا جدا وفي جمهور عريض كبير جدا بيتفرج عليه والجمهور بيضحك على كل جمله او كل فقره او كل مشهد هو بيقدمه فما شفت جورج كارل انه دخل السجن بعد ما خلص المشهد المسرحي ده فانا اعتقد ان احنا عندنا مشكلة في تعريف او مفهوم فكرة التعدي او فكرة ان في خلط كبير ما بين ان انا اهاجم المسلمين مثلا وده شيء مرفوض على الاطلاق او ان انا احرض على المسلمين وده شيء مرفوض على الاطلاق وبين ان انا انتقد الاسلام او اقول ان انا لا مش مصدق ان الاسلام ده دين صحيح او مش مصدق ان رسول الاسلام ده رسول صحيح كل ده من حقي ان انا اقوله كل ده من حقي ان انا اعبر عنه حتى لو عايز افسر الدين الاسلامي بطريقه اخرى من حقي ان انا افسره برضو بطريقه جديده مختلفه ومش من حق اي حد ان هو يبقى بي بيعامل عليا رقابه او منع او تحذير ان انا لو عملت كده هتسجن او او الى فالنقطه دي اعتقد انها مش واضحه خالص عند الناس كتير جدا من المسلمين أه أه أه ولازم و و ان احنا نوضحها لازم نفرق بشكل واضح ما بين ان الاديان دي عبارة في النهاية هي افكار من حقنا او أيديولوجيات من حقنا ان احنا ننتقدها من حقنا ان احنا أه يعني نسخر منها أو, أو الهدف ليس الهدف هو الانتقاص يعني منها او شيء من هذا القبيل ولكن التعبير التعبير عنها باي شكل من الاشكال هو حق عند اي انسان ف وف... وده ده يفرق كبير ده فرق كبير دي حاجه واني انا اتعدى بقى او ان انا اهاجم المسلمين او ان انا احرض على المسلمين هو ده الشيء اللي احنا ضده واحنا مش معاه لان المسلمين دول في النهايه ابويا وامي وصاحبي وممكن تبقى مراتي ممكن تبقى جارتي او جاري فالموضوع مش ملوش علاقه خالص بالانسان او بالشخص ولكن انتقاد الافكار او مناقشه الافكار او السخريه من الافكار ده حق عند الانسان ما ينفعش ان احنا نحرمه منه او نمنعه منه باي شكل من الاشكال. اظن اسماعيل يعني المشكله انه نحن مانا متعودين على النقد يعني كل هذه السنين مثلا من من بدايه الاسلام التراث الاسلامي من بدايته يعني من بدايه التاريخ الاسلامي ما في مسألة النقد ما هي موجوده يعني النقد اجى لما تطلع الانترنت الناس صارت تحكي صارت تعبر عن رايها فاظن النقد شيء جديد لذلك يقابل بكل هال هالعنف او الغضب يعني خلينا نقول طب احمد عندي بما انك قريب لفاطمه ناعود يعني صديقتك وشفتها وتتقابل مع ما هي اسباب الحكم على فاطمه ناعود وما هي الجهه التي ادعت عليها فضل. محامي خايب ما بيفهمش شبه أمي يعني قرر إن هو يشهر على حساب فاطمة العود احنا عندنا كده في مجموع من المحامين بيبقوا مثلا مغمورين او مضطرب الشخصية كمان مهووسين بيبقوا عايزين يتشهروا بأي طريقة من الطرق وفي ناس كتير عندنا في مصر مشهورين بكده يعني محامين اسماء مع مش محددة الناس عارفينها يعني فلان الفلاني بيطلع يخبط في فيشوف في اكبر شخصيه ممكن تثير الجدل او يثير امر مواجهتها في ساحه المحاكم جدل ويروح جاي رافع عليها قضيه. المحامي اللي عامل الموضوع ده الدعوه القضائيه ديت على فاطمه ناعوت اصلا مش عارف يكتب كويس هي بتقول كاتب الله بتتقي مربوطه هي صلحت له قالت له دي الله بتكتبش كده بتتكتب كده يعني ساقط املاء يعني يعني شبه امي. والجاهل ده استغل ان هي قالت طبعا هي كاتبه واديبه شاعره استغل هو ان هي كاتبه كلام يعني طبعا الادب بيبقى فيه بيدخل فيه عوامل كتير الخيال السخريه انت بيبقى ممكن نص ساخر مثلا يتفهم بطريقه معينه يكون هدف منه حاجه معينه غير المشاهد العادي البليد الامي اللي زي المحامي دوت يفهمه يعني ممكن ما يفهمش الكلام بتاعها فهو فه... فهي كانت بت... بت... بتتكلم على مشهد الذبح في ال... فيش... في في العيال... الاعياد اعياد الاضحى في مصر بتبقى الشوارع مليانه دم بيذبحوا بطريقه بصراحه مش كويسه ويذبحوا قدام الاطفال ويذبحوا الحيوانات قصاد بعضها مخالفات كتير جدا حتى لل... للشريعه الاسلاميه نفسها او الفقهاء يعني لما بيقولوا ما ينفعش الدبحة البهيمه قدام اختها او كامل هذا القبيل حتى احنا عندنا لا هنا يعني في نوع من انواع الاستتار بكل حاجه في في العيد ده وتلاقي الشوارع كلها دمويه كده ومشهد غير حضاري ومشهد يعني فيلم رعب يعني فهي بتعلق على المشهد ده فالا دي الزرق شعيره من شعائر الاسلام فرصه يعني عشان خاطر يتشهر يعني يا سلام سألت فاطمه نعوت عن ان الاجراء اللي ممكن ناخده احنا بقى مع المحامين اللي, من اللي بالشكل ده فيات ان هي طبعا مش هتسكت للمحامي ده وان هي لو اخذت براءه في القضيه ديت في الاستئناف هي هترفع دعوه على المحامي دوت ان هو يعني بيستغل يعني طيب احمد بيزعج الدوله او بيستغل ال يعني المناخ اللي هو اللي هو يعني العاطفه الدينيه عند الناس ان هو يتشهر يعني اه طيب هالشخص هذا ينتمي لأي اتجاه سياسي ديني مثلًا أنت أخوان سلفيين لا لا لا طيب أنت مش لحاجة يعني هو شخص مختل بالضبط <تصفيق> يعني ما أب... صراحة يعني واحد بتوقع كل شيء إلا إنه إذا على يعني إنه إذا إنسان دافع عن الحيوانات هي تقوم عليه قضية يعني شغلة غريبة بصراحة حتى بلي ما بعرف يعني ما صار هو القانون الخايب الناس الخايبه لازم هتروح ترفع يعني دعاوى من النوع دوت دعاوى خايبه بتستغل قانون خايب لان القانون يعني قانون مضحك واهبل يعني يقولك الإذراء ازراء احد الاديان السماويه او الطوائف المنتميه اليها يعني ايه الاديان السماويه يعني؟ ويفرق بين الاديان السماويه والاديان المش السماويه وعرفتوا منين هي سماويه يعني مش فاهم وبعدين الطوائف المنتميه اليها طب ما المسيحيين طوائفهم من... كلهم انتميه هم... للاديان السماويه شوهد يهو شوهد يهو مثلا منتمي للاديان السماويه الشيعة منتميه للاديان الطائفه من طوائف الاديان السماويه الشيعة بتشتم ابو بكر الصديق وعائشه وبتشتم الصحابه كلهم ويعني ومع... و... و... الاديان كلها بنقد بعضها والاسلام بينتقد المسيحية حتى في القرآن نفسه بيشتن لقد, لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخرج جبالها هدة ما دي اديان سماوية بتزداد في في دين ام الاديان برضه السماوية يعني يعني مش معنى يعني مش مش لا. مش معنى؟ بالضبط بالضبط اتفضل يا اسماعيل. في حاجة برضه مضحكة استكمالا لكلام احمد انا انا مو يعني انا لحد فترة قريبة جدا يعني 27 سنة من حياتي كنت مصدق يعني أو كنت فاهم إن المسيحيين بيعتبروا الإسلام دين سماوي يعني يعني كلمة الأديان السماوية دي كلمة الأديان السماوية دي مش موجودة يمكن إلا عند إلا في إلا عند المسلمين هم بس اللي بيقولوا أديان سماوية بينما المسيحيين هم أصلاً مش بيعترفوا بالإسلام ولا بيعترفوا بإن محمد رسول رسول يعني من عند اله وعنده رساله ولديه دين فلا شيء غريب يعني يعني هو الموضوع الموضوع مضحك وموضوع والناس تكتب على بعضها اليهوديه مثلا لا تعترف بالمسيحيه على الاطلاق يعني مش بتعترف بالمسيحيه كدين ولا بتعترف بالاسلام كدين المسيحيه لا تعترف تعترف بالإسلام ولا تعترف بمحمد فهل يعني هل ده في عرف أنا لو طلعت أنا كشخص بقى لا أعترف بالأديان الثلاثة يعني وشايفهم آه آه آه أنهم مجرد صناعة بشرية لو أنا قلت أن أنا مش بعترف بالإسلام أو أن محمد ده مش رسول هيتم اتهامي بأن أنا بأزدرى الدين في حين أن رأي ده هو رأي أي شخص مسيحي يعني الاثنين مليار مسيحي الموجود على سطح كوكب الأرض الاثنين مليار دول بيتبنوا نفس وجهه النظر اللي انا بتبناه بس هي كل القصه ان هم في مجتمعاتنا العربيه والاسلاميه ما بيقدروش يقولوا كده محدش يعني انا ما عرفتش الكلام ده الا لما اجتهدت بنفسي ودورته وقريت وكانت صدمه يعني الموضوع يمكن يمكن بالنسبه لناس كتير عادي بس انا بالنسبه لي كانت صدمه كبيره لان انا عشت حياتي كلها كنت فاهم ان المسيحيين بيعترفوا بالاسلام او يعني عارفين ان في يعني بيعترفوا بان الاسلام ده دين زيه زي ديانا المسيحيه وإن محمد رسول من عند الله وإن هو جاب الكتاب أو اللي ربنا بعت له القرآن. فلما دورت بنفسي كانت صدمة كبيرة لما اكتشفت إن المسيحيين مش بيعترفوا أصلاً بالإسلام، ف... فليه ليه؟, ليه ليه لما أنا أقول أنا كملحد أو أنا كشخص لا ديني أقول إني أنا مش بعترف بالإسلام. وان الاسلام بالنسبه لي مجرعه بشريه او ايديولوجيه بشريه البشر هم اللي حطوها وان محمد ده مش رسول ولا حاجه ليه بيتم اتهامي بان انا بس في حين ان ده راي بقيه الاديان كلها فدي الحاجه دي الحاجه اللي يعني اللي بتبين ما اعرفش بتبين ايه بس بتبين العوار اللي موجود في العقل الديني او الفكر الديني او العقل اللي بيعتمد على الدين نفسه في ان هو بيفسر وبيشرح وبيوضح وبينظم الحياه فإذا كان إذا كانت الأيديولوجيات اللي بتنظم حياتنا دي وبتجاوب على كل الأسئلة إذا كانت هي في حالة من اللبس والالتباس والنفاق فيما بينها إزاي حت إزاي حيكون في صلاحية إن هي تنظم حياة كاملة أو تجاوب على على أي سؤال وجودي أو سؤال حتى يتعلق بحياتنا الواقعيه والماديه فشيء غريب جدا يعني زي ما قال احمد هم بيزدروا بعضهم البعض حالة غريبة من اللفاق وحالة غريبة من حاجة غير مش غير مفهومة يعني أنا مش قادر أفهم اللي بيتعاملوا مع يعني بيتعاملوا إزاي هم رغم كل الالتباس ده ورغم كل التناقضات اللي موجودة ما بينهم هم كأديان يعني يعني إشمعنى أنا لما أجي أقول إن محمد ده مش رسول أنا هتحاكم طب ما انت عندك ال10 مليون مسيحي مصري مؤمن ان محمد مش رسول، يعني مش فاهم يعني ليه؟ طب انا ليه احاكم؟ عشان انا اتكلمت مثلا يعني او عشان انا قلت، طب ما انا من حقي اقول كده. ما انا انا انا انا عشت 27 سنه من حياتي كنت متخيل عكس كده لان ما كانش حد عنده الشجاعه ولا الجراه ان هو يقول كده، يعني ما دي مصيبه، يعني انا عشت 27 سنه عندي معلومه خاطئه. معلومه للاسف يا اخي غلط ليه لي عندي المعلومه الغلط دي؟ آه. للاسف يعني المشكله النفاق النفاق ماشي بالعروق يعني يعني هلا هن هن بي, بيتنافسوا بين بعضهم انه بعضهم علنا وخفاء وكل شيء بس لاحظ لما لما بيقابلوا واحد ملحد او واحد مثلي او يعني بيجيبوا شيخ وقسيس مع بعض وبصير الشيخ إيه مثل ما بقولوا يلزق إيه للقسيس والقسيس يلزق للشيخ وبتلاقيهم حبايب إيه منين جت المحبه عليكم يعني ما انتم انتم ليل نهار عم تصبوا بعضكم يعني بكل صراحه علنا وخفي او بالخفاء يعني. و... <تصفيق> وعلى فكره النقطه دي النقطه دي يا جان هي اللي بتزععني هي اللي بتزعل عني من المسيحيين المصريين او المسيحيين الموجودين في المجتمعات العربيه والاسلاميه لان انا انا يمكن من الاسباب اللي خلتني اطلع اسجل واواجه واتعبر عن رايي كان هدف يعني كان من ضمن الاسباب او من ضمن الاهداف كان ان انا ادافع عن حق وحريه الطفل المسيحي لان انا كنت بزعل جدا لما بشعر ان الاطفال المسيحيين مش واخدين حقهم ك يعني كمصريين او كمواطنين ففوجئت بقى فوجئت بهجوم أو فوجئت باتفاق مسبق ما بين رجال الدين المسيحي ورجال الدين الإسلامي علي أنا أو ضدي أنا، في حين إن أنا أصلا السبب اللي خلاني يعني خلينا نقول أجازف في, في مجتمع زي مجتمعنا كان دفاع عن حق المسيحيين، يعني أنت عندك 10 مليون مسيحي مصري ما فيش منهم شخص واحد يجرؤ ان هو يعبر بحريه كامله عن معتقده الشخصي او معتقده الديني مفيش في ال10 مليون دول مفيش واحد فيهم بيجرؤ او لديه الجراه ان هو يعبر في في في حين ان انا لما اطلع اقول ان انا محمد هذا ليس رسول وان دين الاسلام هو ليس دين او هو مجرد صناعه بشريه وهاجم من قبل رجل دين مسيحي وان هو يقف ضدي او يكون واقف ضدي ضد ال... و... و... ويتفق مع شيخ الدين الاسلام علي انا او وطلع انا في النهايه المريض والمجنون والمختل ف... فشيء يعني نفاق... شيء غريب جدا مساله ما... النفاق دي يعني او او او اللبس او الكذب او التدليس يعني سئمنا سئمنا من هذا الاسلوب سئمنا من هذه الطريقه وللاسف وللاسف في حزمه كبيره جدا من القوانين اللي لازم لازم احنا ما يبقاش الموضوع مقتصر على انا اشكب او انا ارفض او لا, لا لازم نعرف ازاي ممكن نصلح القوانين دي، ايه الطريقه، ايه الميكانيزم، ايه الوسيله، ما يبقاش الموضوع مجرد تصريحات وتسجيلات لا، حاول ان احنا ناخد خطوات على ارض الواقع وانا بدعو كل الاصدقاء اللي بتسمعنا لو في اي حد قانوني اي حد محامي اي حد قانوني عارف ازاي ممكن نقدم شكوى او رفض لمجنة الشعب المصري بخصوص القانون ده اللي هو اللي هو قانون يعني مبني على أرض من النفاق وأرض من الكذب بيتم من خلالها الزج بالسجن لأي حد بيقول كلمة صريحة أو بيعبر عن موقف صريح بمنتهى الصراحة بيتم سجنه عشان هو يعني يتكلم بصراحة وعبر بصراحة وقال اللي في قلبه وكتب أو أو عبر عن اللي في قلبه بمنتهى الصراحة بيتم سجنه لأنهم هم معتمدين قانون يحمي حالة الكسب وحالة التدليس وحالة النفاق المستشرية في جسد المجتمع المصري ومجتمعاتنا برضو العربية المجاورة والبلدان الإسلامية المجاورة لمصر للاسف أنا بشجع أصدقائنا أنه لنا الأسئلة على التعليقات تحت الفيديو وكمان بعد شوي رح نفتح السكايب كمان يا ريت شاركونا كمان بالمداخلات والاسئله. طيب انا بدي اروح لاخي احمد وفي عندي سؤال يعني سمعنا الرئيس السيسي عم بيقول بالتجديد الخطاب الديني، برايك ما هو المقصود بتطوير الخطاب الديني وما هو شكل الخطاب الديني الذي يريده الازهر مثلا؟ آه ان لم يكن عن طريق نبذ الهمجيه والعنف من التراث الاسلامي يعني شو الازهر كيف بده يساوي التجديد الخطاب الديني برايك محمد؟ والازهر المفروض ان احنا هنشيل عشان خاطر الازهر وعيونه القانون بتاع الزراء الاديان ده ونحط قانون تاني للازهر يعاقب بالشنق كحد ادنى يعني بالشنق حد ادنى كل من يروج للاكاذيب والدجل ويخدع الناس ويوهمهم ان في قوه وراء الغيب او او او كده فاحنا نشيل القانون ده ونحط القانون ده للأزهر، ماليش علاقة بالأزهر ومش عايز أعرف هو عايز إيه، أنا عارف كويس او إن الأزهر ده ما هو إلا مجموعة من الدجالين الكذابين المستثمرين في الدين ومستثمرين في شقاء الناس وبؤسهم، ودول مجموعة من الدجالين هم المفروض اللي تترفع عليهم القضايا فعلا وبيتحاكموا طبقاً للقانون المفروض نحطه لمكافحة الدجل والدجالين والكذابين. وراوجي الاكاذيب المتكسبين من وراء الخداع الناس وايهامهم بحياه اخرى بعد هذه الحياه وايهامهم بالجنه والعسل واللبن والحور العين. وده ده, ده المفروض ده ده المفروض القانون المحترم. انما قانون إزراء الاديان, الأديان السماويه وقانون ازدراء الاديان السماويه بتزدري نفسها قبل ما حد يزدريها. والاديان كل الاديان ما هي الا عبث من عبث البشريه في مرحله طفولتها، أنا لنا ان احنا نفيق منه يعني. انا ازدري الاديان وبكل فخر، ازدري كل الاديان. سماويه وغير سماويه. برايك احمد يعني انا انا انا يعني أفكر مرات انه لما يكون مجموعه محاميين او قانونيين يرفعوا دعوه حتى طرحنا الفكره اظن قبل المره على الفيسبوك أنه, انه نرفع دعوه حتى تكون الازهر يكون منظمه ارهابيه او هيئه ارهابيه فما رايك بالموضوع يعني مستمر ما زال ما الناس بتوقع على العريضه دي العريضه اللي بتطالب العريضه اللي بتطالب حظر الازهر وأعتبره مؤسسه ارهابيه ما زال الناس بتوقع عليه واحنا بنشير الموقع بتاعها وبنحاول ننشره وبندعو اصدقائنا للتوقيع عليها يعني. حتى لو ما جبناش ما جابش الكلام ده نتيجه دلوقتي ادينا احنا بدانا مشوارنا مع الازهر يعني اللي بالمناسبه النهارده المحكمه السعوديه خفضت الحكم على اشرف فياض من الاعدام للحكم بالحبس 8 سنوات طبعا ده حكم بشع وبربري واجرامي طبعا ويعني قضاء المتخبط الأحمق الهمجي الغبي البربري العربي الصحراوي الحكم عنده بيتفاوت ما بين الإعدام وما بين السجن ثمان سنين وما بين البراءة حاجة في منتهى التخلف يعني إيه الإنسان اللي أنا هختلف أنا وقاضي تاني فيه في حياته ده يعني في شأن رقبته أو أو أو براءته أو, أو أو أو سجنه ثمان سنوات يعني فين المعايير بتحكمه بتحكموا بناء على إيه أنا مش فاهم يعني أنا مش فاهم الرجل شاعر وكلامه فهم منه أنه هو ملحد دي جريمته فتحكم عليه بالاعدام وبعد كده لما جاي خفض خفض الحكم بثمان سنين دي مهزله يعني. انا اتمنى ان هو ورائف بداوا يطلعوا من السجن ولو ما طلعوش من السجن احنا هنفضل برده لغايه ما نفضل لغايه اخر لحظه في حياتنا نطالب بايه؟ افراج عن الناس الابرياء المظلومين دول اللي ذنبهم الوحيد ان هم ولدوا وابدعوا في بيئه الصحراء الحمقاء. للاسف للاسف طيب اسماعيل يعني هل يمكننا اعتبار الازهر محكمه تفتيش اسلاميه كمحاكم التفتيش المسيحيه التي ظهرت في اسبانيا يعني تقريبا نقدر نقول الازهر تحول الى محكمه تفتيش او كان على طول الزمان محكمه تفتيش؟ انا بيعجبني جدا الذكاء الذكاء السياسي اللي اللي بقى التيارات الاسلاميه كلها دلوقتي بقت بتلعب سياسه بعد ما كانوا بيكفروا السياسه وبيكفروا الديمقراطيه وبيكفروا كل وسائل الحداثه الحديثه اللي استجدت في الدول فالنهارده كل المنظمات وكل المؤسسات الاسلاميه وكل التيارات الاسلاميه النهارده بتلعب سياسه شفنا حزب النور اخذ ثمان مقاعد في مجلس الشعب المصري طبعا اللعبة لعبه معلم في حين ان مفيش يعني الحزب العلماني المصري لحد النهارده مش عارف يجمع الاستمارات عشان يعمل عضويه يبقى في حزب ثاني فانا بشوفه ان هم مجبرين هم مجبرين ان هم يلعبوا بادوات الزمان او يلعبوا بالادوات الحديثه بيلعبوا بالقانون يعني الازهر لو شفت تعليقات الازهر على الاحداث اللي حصلت دي سواء سجن اسلام بحيري او الحكم على اسلام بحيري او الحكم على فتح وشفت تعليقات مشايخ الازهر او المتحدثين باسم الازهر هتلاقيهم كلهم بيقول لك الازهر مالوش علاقه، الازهر مالوش دعوه، الازهر مش هو اللي حكم عليهم. فالازهر بيلعب سياسه النهارده ويجب ان يعني أن يعني نتحدث معه أو نتحدث عن الأمر ده بلغة الزمان اللي إحنا فيه أو بلغة العصر اللي إحنا فيه هم استطاعوا أنه هم يحطوا المادة زي المادة الثانية في الدستور المصري عندهم قائمة كبيرة من التشريعات والقوانين بيلعبوا بيها أو التيارات الاسلاميه بتلعب بيها ف... وبتستغل هذه القوانين لها للحجم المفكرين والمثقفين واي حد بيختلفوا معاه. الازهر دون شك احنا لو رجعنا بتاريخ احنا لو رجعنا للتاريخ والتاريخ مش بعيد جدا يعني لو رجعنا ل 30 سنه وراء ولا 40 سنه وراء هنشوف تصريحات وهنشوف يعني مشايخ طلعوا تصريحات وطلعوا افادات ا شهدت في في محاكم ضد مفكرين كتير وضد مثقفين كتير اشهرهم مثلا على الاطلاق قضيه مفكرنا الكبير نصر حامد ابو زيد لما فصلوا بين مراته بحكم ان هو مرتده او بحكم ان هو كافر فاظهر بيقر بهذا يعني الاظهر بيقر بان من يثبت ارتداده عن الاسلام ممكن تفريقه عن زوجته أو عن زوجه لأن لأنه في الحالة دي مرتد ما ينفعش إن احنا نتعامل معاه وفقا للشريعة الإسلامية وعقد الزواج باطل فالأزهر بيقر ده نتيجة إنه بيتبنى مجموعة من التشريعات آه صوتك راح أظن أسماعيل بس الصوت طيب أحمد أحمد خلي خلينا مع أحمد آه شو رايك انت ده؟ هل تحول الازهر لمحاكم تفتيش مثل اللي صارت في اسبانيا يعني؟ لا الازهر اه بيلعب في الوقت الضايع ما ما ينفعش يبقى محكمه تفتيش الازهر الازهر بيلعب نفس الدور اللي بتلعبه اللي كانت بتلعبه الكنيسه في العصور الوسطى ولكن بشكل بقى النهارده عن طريق من خلال القوانين والتشريعات بيقدر ان هو يمارس نفس الدور اللي كانت بتمارسه الكبيره طول العصور الوسطى، وعلينا نحن ان نعي هذا جيدا ونشوف الادوات اللي بيلعبوا بيها ايه، نشوف واحد زي اسلام بحيري مثلا تم حبسه ازاي؟ ايه الإيه الإيه الإيه الاجراءات اللي وصلت الموضوع للحبس؟ يجب علينا ان نبحث هذا جيدا ونفهم هذه الاجراءات القانونيه عشان ما نبقاش بنتكلم بس يعني نبقى فاهمين ايه المشكله وازاي نغير المشكله دي او ازاي نغير الواقع ده فمحدش فيهم بيتكلم بصراحه عن اللي في قلبه يعني احنا لو لو اتكلمنا لو جبنا لو اصطفنا دلوقتي شيخ من الازهر او متحدث باسم الازهر هيقول الازهر يا ابني مالوش علاقه باللي حصل الازهر مش هو اللي حكم على اسلام بحيري ده القاضي مش الازهر هو اللي حكم على فاطمه نعود ده القاضي فهما بيلعبوا دلوقتي بالقانون واحنا لازم نفهم النقطة كويس جدا ولازم نلعبهم بنفس الاسلوب وبنفس الطريقه اللي هم بيلعبوا بيها واللي هم اصبحوا متمرسين فيها كمان يعني يا بس عايز اضيف حاجه بسيطه لو سمحت مم. يعني هو الازهر ما هوش سلطه تنفيذيه ولا سلطه قضائيه ولا بايده حاجه ولا بايده ان هو يبقى محكمه تفتيش ولا حاجه بس الازهر مؤسسه تعليميه اجراميه بتبث عقائد فاسده واجراميه ومحرضه على العنف والقتل والكراهيه بس بس احمد احمد هي تعتبر تشريعيه النهارده يعني هي تعتبر تشريعيه انت عندك دلوقتي ماده في الدستور بتقول لك الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع جميل كده؟ فاحنا لو عايزين النهارده ناخد راي او او إحنا دلوقتي بنشرع قانون والقانون ده معتمد على الشريعة فإحنا هنلجأ لمين عشان نطبق القانون ده أو أو, أو أو أو أو نتأكد من القانون ده هيروحوا للأزهر لأن الأزهر هو المتحدث الرسمي باسم الإسلام في مصر فأنت النهارده بتتعامل مع الأزهر مش كمؤسسة تعليمية فقط لا نعم نعم صح هو أيضا مؤسسة بتتدخل في التشريع نعم لا علاقة لا بتتدخل في في تشريع الأحوال الشخصية وما إلى ذلك لكن انا انا قصدت ان هي وما هياش محكمه او ما هياش سلطه قضائيه وما هيش سلطه تنفيذيه برضه هي بس خطوره الازهر في اللي هو بيعلم الناس سواء كانوا طلبه عنده او او حتى عموم الشعب بيعلمهم التطرف والارهاب والاجرام ويعلمهم ويكرس للخرافة واحنا كناس ملحده طبعا فاهمين قوي قوي أو ان دي اديان دي لعبه قذره اساسا وقديمه ومستهلكه واحنا احنا بنقول ان الاوان ان احنا ندفنها تماما فالازهر بال بال المؤسسات الدينيه وكل الجماعات الاسلاميه والدعوه السلفيه الاخوان كل الناس اللي هي بتتاجر في الخرافه والكذب والدجل احنا وقفنا منها واحد الازهر يعني بيتبرأ طبعا من ان هو يكون سبب في سب حبس حد او كلام من ده وده في حد ذاته ايجابي بالنسبة لي انا انا عايز الازهر يفضل يدافع كده عن نفسه ويفضل يقول انا ماليش زنب انا ماريش كده انتك ملكش ذنب في حبس اسلام مثلا او فاطمه ناعوت او كده بس انت اصلا وجوده غير مرغوب فيه كمان بالمره يعني, يعني... صراحة هو هو الازهر صحيح لا ما عنده سلطات تنفيذية على المحاكم ولا على شيء بس كل محامي اظن كان يوم الجمعة يجلس بالجامع امام خطيب متخرج من الازهر ليعبي فيه بمخوة الافكار السامة الموجودة عند الازهر اصلا يعني الافكار الهمجية هي والمشكلة ما بس انه بمصر بمصر ممكن مثلا جدال قانوني ممكن يصير ممكن يعني بس دولة مثل السعودية أصلاً لا في ما فيها قانون ما فيها شيء اسمه قانون يعني ولا أفغانستان ولا يعني شفنا بعجائب عجائب امرأة تهمت انه حقت القرآن قتلوها بنص الشارع ف يعني المشكلة مايوا ما وقفت مثلاً فقط عند بمصر او بغرب يعني الدول الإسلامية عموماً فللأسف الشديد بشكل عجيب يعني الـ الـ الـ الـ الـ الـ مساله انه تزدري الفكر الاسلامي الفك... هل الفكر هالفكر هذا طيب عندي في سؤال هون الكثير من الملحدين وخصوصا من يتواجدون في دول التخلف الاسلامي ومحاكم التفتيش الاسلامي الاسلاميه اصبحوا متخوفين من من ان يواجهوا حكم كالحكم الذي واجهته فاطمه ناعود فهل هذا الشيء وارد ام انه يحتاج لشروط معينه؟ لا طبعا هو شيء ده شيء وارد جدا أي حد بيتكلم أي حد بي يعني بينتقد الدين أو أي حد بي بيقول انه هو ترك الدين ده لأن هذا الدين ليس دين وإنما هو صناعة بشرية هو معرض بشكل أو بآخر أن هو يسجن أي حد هيحب أن هو يسجنوه هيرفع عليه قضيه يقول ده مش مصدق ده بيقول ان محمد كذاب او بيقول ان عيسى مش اله فبكل بساطه وبمنتهى السهوله هيستخدم هذا القانون للزج باللا دينيين او الملحدين بس اعتقد ان الموضوع بي يعني في, في, في, في الحاله في الحاله الراهنه وفي الظرف الراهن اللي احنا فيه اعتقد ان حاجه زي كده هتكون في صالح اللا دينيين والملحدين لأنها بتسلط الضوء بشكل واضح جدا على العوار الموجود في قانون زي ده بس طبعا لا أتمنى أن ده لا يحدث لأي شخص أو لأي صديق من الأصدقاء بس بسهولة جدا أي أيوة. بسهولة طبعا أي حد ممكن يعرض لهذا انا واحد بقول ان محمد ده ليس ليس رسول مش رسول انا لا اؤمن به انا معرض وفقا لهذا التصريح او لهذا التعبير او لهذا الراي ان انا اتهم بازراء الاديان لان انا مش مصدق ان محمد رسول فنعم بسهوله جدا اي حد ممكن او بسبب قانون متخلف زي القانون اللي بيسمى قانون ازراء الاديان احمد السؤال نفسه أنا شايف إن كل ما إحنا زاد عدد الناس اللي بتزدري الأديان كل ما وضعنا هؤلاء الناس في حرج وكلما ضيقنا عليهم أتمنى إن كل الناس تشارك في إزراء هذه الأديان وإسقاط هذا القانون وأتمنى طبعا إن كمان كل الملحدين يجاهروا بإلحدهم وعلى قد ما يقدروا عشان خاطر برضو نسقط هذه الهيبة الزائفة لهذه الأديان الفاسدة طبعا بترفع وبتقدم بلاغات كتير النائب العام ضد ناس كتير اللي الاديان بس مش كل البلاغات دي بيتم التحقيق فيها وحتى مش كل البلاغات ديت البلاغات حتى اللي بيحقق فيها مش كلها بتروح للمحكمه كتير منها بيتحفظ و... وحصل هذا مع شخصين و... و... يعني اتقدمت فيها بلاغات كتير والبلاغات دي تحفظت يعني يعني ال... الجرأه جرأه المفكرين وجرأه وجرأه الملحدين هي اللي حتسقط قوانين الزراعه القديمه. بصراحه احمد انا عجبتني كلمه للدكتور سامي الديب قال لو كل المثقفين يشربوا لهم من من يعني اسماعيل طبعا بيعرف بيعرف الموضوع اكثر مني ف يعني المشكله مشكله المثقفين المثقفين الموجودين انه يعني ما بعرف يعني انا شايف انه يعني يخافون انه يتكلموا ما بدهم يتكلموا بكل صراحه يعني المثقفين الموجودين كلهم ملحدين انا متاكد من هالشيء يعني طريقه كلامهم بس خايفين يعني شو رايك انت انت برايك يعني هم خايفين ولا يعني خايفين من من مساله الازهر والازهر وغير الازهر والناس دي هم خايفين اه لكن المفروض اللي يخاف هم المتدينين اللي يخافوا ان احنا دلوقتي في احنا في احنا في احنا خط تيار صاعد جدا وبسرعه الصاروخ عاملين نظموا يوميا مؤتمرات ضد الالحاد ومؤتمرات قام الالحاد انا السنه دي رحت معرض القاهره الدولي للكتاب كتب كتير جدا ومؤلفات كثيره جدا ضد الالحاد و وبتناقش موضوع الالحاد من كل الزوايا وبيحاولوا عبثا يعني ان هم يسيطروا على المد ده لكن مش هيقدروا طبعا. يعني في مثلا مؤتمر بكره هيبقى في الصعيد في المنيا تحديدا عاملينه شباب الجامعه علشان خاطر ضد ضد الالحاد عاملينه يعني تحت عنوان مقاومه الالحاد والفكر المتطرف. ربنا ربنا يوفقهم <تصفيق> اه و وكثير كتير قوي الكلام ده بيتكرر كتير قوي بيحصل كتير في الحقيقه هم اللي المفروض يخافوا مننا وهم اللي المفروض يعقدوا الندوات والمؤتمرات ويحاولوا يحاولوا يعملوا اي حاجه عشان يحدوا الظاهره دي من الظاهره دي سكه الارهاب بقت مقفوله كل يوم طريق الارهاب بيتقفل اكتر بيتقفل اكتر عليهم فكل ما الارهاب يتم السيطره عليه وكل ما مبدا العنف يتم تحجيمه كل ما إحنا ننتشر أثر على أن الدين ده أصلا إسلام تحديداً استمد سرعة انتشاره واستمد سطوته من القوة ومن الإرهاب ومن البطش ومن التخويف وكده فكل ما إحنا سيطرنا على الموضوع دوت وحدنا من الإرهاب والعنف كل ما تلاشى هذا تأثير هذا الدين وتلاشى انتشاره يعني لا احنا مش المفروض احنا نخاف ده وقت الخوف خلاص انتهى يعني هم المفروض يخافوا من دلوقتي. هم هم بصراحه خايفين يعني لذلك بتلاقي مؤتمرات ضد الالحاد وكل نهار تصريح على الملحدين اه اسماعيل شو رايك انت بالمثقفين يعني المثقفين الموجودين يعني برايك ليش ما عم بيحكوا ليش ما ما عم بيطالعوا صوتهم علنا وبصراحه انه نحن ضد هالدين هذا؟ يعني. الدكتور سامي دي ليه عباره جمله انا قريتها يمكن قبل حتى ما اتكلم معاه واسجل معاه عجبتني جدا يعني مش فايفها بالظبط بس هي بما معناه ان المثقف العربي او المثقف في العالم الاسلامي طبعا مع احترامي الكامل انا لكل كل المثقفين وكل الاصدقاء ولكن الدكتور سامي بيقول ان المثقف العربي او المثقف في العالم الاسلامي مخصي, مخصي. جايه من الخصاء فأنا بشوف إن الكلمة دي تنطبق بشكل كبير جدا فعليا على كل على العقل العربي والعقل الإسلامي إحنا عندنا حالة من الخصاء الفكري يعني يعني إحنا غير منتجين في لا نستطيع حتى الإنتاج فكريا أو الشريحة المحسوبة على الثقافة والفكر والإبداع عندها حاله مزمنه من الخوف الحاله دي انا طبعا ليها عقوبرات كتير زي ما قال حافظ من الهاب والتخويف ويعني اللي كان بيتكلم او بيكتب يا اما بيتم قتله يا اما بيتدبح يا اما بيتعرض لهجمه يا اما يعني عندنا طه حسين الازهر كفره لما فكر لما اصدر كتاب واحد زي نجيب محفوظ عشان كتاب وأولاد حارتنا اهدروا دمه واحد ضربه بسكينه واحد زي فرج فوده قتلوه قدام المكتب بتاعه او قدام بيته طيب انت عايز بعد كل العمليات الاجراميه والارهابيه دي هل هناك مثقف يجرؤ او مفكر يجرؤ على بافكاره بشكل صريح ان يتعرض لمثل هذا هذه الانواع من الارهاب فاحنا للاسف يعني من التاريخ الـ الـ الـ الـ الـ من هذا التاريخ الاجرامي الارهابي للطائرات الاسلاميه وللفكر او الثقافه الاسلاميه في حد ذاتها تم يعني تم اخصاء العقل العربي العقل الاسلامي ما حدش بيقدر النهارده يواجه بالشكل المطلوب يواجه هذا العفن وكل اللي بيواجه للاسف لما بيوجه لوحده بيكون سهل جدا اصطياده زي ما حصل مثلا مع اسلام بحيري، انا كنت اتمنى اشوف 10 كمان زي اسلام بحيري بيكلمه او او او 10 زي الاستاذه فاطمه نعوذ والشاعره فاطمه نعوذ بتكلموا ولكن عشان لوحدهم وعشان وجود القانون ده يبقى سهل جدا اصطيادهم وبكرر كلام اخويا احمد وبقول ان احنا لازم لابد وحتما ان احنا نظهر ونجاهر ونتكلم اهلا وسهلا باي حد حابب يسجل موقف سواء في برنامج جارب بالالحاد او في برنامج بط اسود او حتى ان هو ياخد المدرة وعنده اليوتيوب يقدر يسجل ويتكلم ويعرف الناس بموقفه ده هيساعد بشكل كبير جدا في ان احنا نصنع تيار يقاوم هذا هذه العفانه وهذا التراث العفن والافكار المن... الارهابيه المنيله ب 60 اللي ما استفدناش منها الا كل خراب ودمار لمجتمعاتنا للاسف الشديد للاسف ونحن بصراحه انا اظن صوتي لصوتك ونشجع الناس كلها انه يا جماعه سووا فيديوهات واحكوا يعني خلوا الصوت يصل ما يعني كل نهار كل واحد حكى كلمه يروح يسجنوا يعني اذا حكوا عشرة ما اظن يسجنوهم كلهم حكوا مية ما راح يقدروا يسجنوا كل الناس فيا ريت كل الناس تحكي بيب وما راح نقدر نساوي شيء الا نحكي يعني انا اصدقائي الأعزاء المشاهدين انا بشجعكم انه تكتبوا الاسئله بالتعليقات وتعلقوا مداخلاتكم انا فتحت السكايب يا ريت اذا تساوي مداخلات كمان السكايب موجود تحت الفيديو بالديسكريبشن جان دوت برو تو يا ريت تتصلوا وتساوي مداخلات واسئله انا راح اقرا بعض التعليقات اللي في الاخ محمد آه الديري محمد الديري آه بيقول ازدراء العقل الانسان هذا عمل الازهر آه في الاخ آه سال منهاتن قلنا اجينا مكالمه الاخ احمد الاخ احمد هو مشارك رائع تفضل اخي يا احمد مساء الخير يا جون ازيك مساء الخير ازيك يا احمد وازيك يا اسماعيل؟ أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً. سؤال عايز أخد رأيكم فيه. تفتكروا إن رفض شعارتنا العظيمة بطنة نعود للعفو الرئاسي ولو رفضت كمان الاستئناف وخدت ثلاث سنين سجن ده ممكن يضغط على مجلس النواب بتاعنا فهو ان هو يلغوا قانون ازدراء الاديان تفتكر ان ضغط عليهم ان هم ممكن يلغوا القانون ده بسبب موقف ده وشكرا شكرا لك اخي احمد احمد اتفضل جاوب السؤال سؤال ممتاز وربما يكون مبكرا يعني امر الغاء القانون ده لكن دي خطوه ممكن تكون خطوه فعلا في في الطريق ممكن تكون خطوه في الطريق ولابد من من ضحايا. لابد من ضحايا ولابد من تضحيات. اوروبا لم تصبح اوروبا كذا بدون تضحيات رهيبه ومريره وبدون اناس فقدوا حياتهم وأحيانا ماتوا بابشع الطرق في سبيل نهضه شعوبهم يعني. فاحنا لابد من تضحيات، التضحيات بيقدمها دائما الكبار. فاطمه نعود احد هؤلاء الكبار. اسماعيل. نفس السؤال مجرد يمكن يمكن قلت حاجه شبيهه بكده من شويه يعني موضوع مجرد ان حصلت تم استخدام, استخدام القانون ده لرفع تهمه زي كده ورفع رفع قضيه زي كده ده في حد ذاته بيساعد جدا على تسليط الضوء على العوار القانوني المتمثل في قانون الزراعه ديان اعتقد موقف انا طبعا انا بحيي تصريحات بحي أي أستاذة فاطمة نعوط الشعارة الكبيرة على تصريحاتها تعجبني جداً تصريحاتها وأقوالها وتعليقاتها على الأحداث يعني هي فكرة احترامها للقضاء اتكلمت عنه بتحترم هي حكم القضاء جداً يعني عجبني جداً التصريح ده فأعتقد أن مجرد رفع القضية ده بيساعد بشكل كبير في تسليط الضوء على الموضوع وأنا سمعت من أن في عضوة في مجلس الشعب أثارت الموضوع ده وأثارت وأعلنت أنها بترفض قانون زراع الاديان او بترفض هذا المسمى على الاطلاق ونتمنى ان ده يتم مناقشه الموضوع ده على مستوى مجلس الشعب بس برضه انا اتمنى ان احنا نشكل يعني انا اتمنى كل الاصدقاء اللي بتسمعني في مصر مثلا يحاولوا ان هم يتوجهوا مثلا زي حزب زي الحزب العلماني المصري يساعدوا في تاسيس الحزب ده لان ده هيشكل قوه كبيره جدا هذا الحزب لو تاسس في انه هو يتناول هذه الموضوعات او يبقى بيمثل صوت لينا في البرلمان او على المستوى السياسي او المستوى القانوني مثلا فبالتأكيد قضية مجرد القضية ده بيشكل ضغط نوع من انواع الضغط طيب احمد واسماعيل يعني انا هلا خطر لي سؤال يعني شو هي الوسائل اللي ممكن بالدستور نغير في عنا كمان اتصال بس آه أهلا وسهلا أهلا جز... وسهلا أنا اسمي يوسف أنا... أهلا وسهلا يوسف تفضل يوسف <تصفيق> أنا كان عندي سؤال فل... وتعليق الله تفضل تفضل يوسف ما... سمعينا؟ أوكي أم... أنا بس يعني أهلي مساله فهي يعني كل الاديان تزدري الاديان الجديده تزدري الاديان القديمه فاحنا مثلا اليهوديه ما تعترف بالمسيحيه والمسيحيه ما تعترف بالاسلام وهكذا ما أنت لما تقول بال بالاسلام لا المسيح صليب ولا هذا انت تحمي العقيده المسيحيه وأخذ المسيحي ما تسلم أخي يوسف تسلم كثير ويا بصراحة المداخلة أو السؤال اتطرق له أخي اسماعيل اتطرق له أخي أحمد يعني بالفعل مثل ما قلت انه يصدرون بعضهم كله نفاق في نفاق و... ما دي الحاجة معلش بجنن دي الحاجة الفعلا انت جنن. يعني شكرا يوسف على المداخلة بشكرك جدا على المداخلة ودي فعلا انت لو عدت كده مع نفسك عدت تفكر في المسألة هتلاقي الموضوع مضحك يعني هتلاقي الموضوع يعني احنا بنتكلم ايه؟ كان بالظبط شويه مجانين قاعدين مع بعض وايه بيعملوا قانون مع بعض، هم نفسهم كلهم بيكذبوا بعض وبيغلطوا بعض وعايزين بقى يطبقوا وعايزين يعملوا بالضبط. قانون على ناس رافضه كل الجنان بتاعهم، رافضه كل الهبل بتاعهم، بالضبط. شيء شيء مضحك جدا يعني شيء مضحك فعلا. للاسف، اخي يوسف في عندك اي اسئله ثانيه؟ لا الله يخليك، شكرا جزيلا ومع السلام. شكرا شكرا لك، مع السلامه يا اخي، مع السلامه. أه بصراحة يعني مثل ما قال الأخ يوسف شيء مضحك شيء مضحك أنا أنا بس بدي كمان في إذا في أسئلة ثانية كمان اكتب على بس دقيقة واحدة أشوف ال سوي للصفحة حتى تجي مشكلة الريفريش بس اسمعيني كويس إنه حطوا الخدمة مرة ثانية أه أنا ملاحظ إن هم رجعوا رجعوا التعليقات في في في تعليقات في تعليقات جايه من القاضي حلاوه، واحد اسمه القاضي حلاوه بيعلق دايما عندي كمان، مش عارف انا القاضي مشكلته مشكله، يعني هو كاتب بيقول ايه الكوشه دي اللي على راسك يا احمد؟ انت مالك يعني انا مش فاهم انت انت القاضي انت حقيقي بجد مالك يعني مالكش دعوه بيه يا صلاح لو سمحت ايوه لا ما هو هو بيعلق عندي كتير يا حبيبي ال ال ال بيقول لي اخصاء وليس خصاء يا سمعه بطلوا جهل وتعلموا عربي انا بصراحه ماشي في السؤال التعليقات في التعليقات تعليقات يعني ما اعرفها اذكرها اه اه فيعني بتتدخل يعني خلينا خلينا نتكلم على مستوى الافكار يا وادي حلاوه اعتقد يعني انت بتتدخل في حاجات شخصيه مالكش ان انت تتكلم فيها ولا تقول فيها خالص. لا طبعا خلينا على مستوى الافكار يعني. سيبو بتعقبش ما تعقبش على الـ سيبو يكتب براحته اهلا وسهلا بيه يا راجل حلاوه متابعنا وطالما هو متابعنا احنا مبسوطين. انا انا برحب انا برحب بيه دايما على القناه عندي دايما بيكتب على طول بيشارك. نحلق نحلق ده نحلق نحل نحل نحل الشعر ده مش مش يعني مش حلو يعني مش مظبوط يعني. مش عارف انا ايه. لا لا لا احمد لا تحلي يعني في ناس تتمنى يكون عندها الشعر اللي عندك يعني ف انا احسدك على الشعر اللي عندك فلا لا تعلق انت رائع هيك ومساله انه بصراحه يعني مثلا <تصفيق> <تصفيق> بيجي واحد بقول لك انت اصلع ولا انت ما بعرف شعرك كيف ولا انت شكلك كيف ناس ناس يعني يعني ب... يعني ده برود ده برود دي قله ذوق وبرود يعني انت انت مالك انت يحلق ولا ما يحلقش دي حاجه شخصيه جدا يعني تتدخل ليه فيها؟ ليه بالشكل ده؟ للأسف،, يعني... للاسف اه للاسف و... و... ومثل ما بيقولوا يعني في في في شباب كتير ما ما بتلاقيهم غير الشتائم موجوده عندهم و وبصراحة أنا ما بدي أدخل بهيك مواضيع يعني مثلا موضوع إنه شخصك هيك ولا بتبرق تشتمه ما راح أشتمك يعني خليني أشوف أنا دايماً برحب بيه ودايماً بسيبه يعلق عندي وأهلاً وسهلاً بس أنا قلت حبيت إيه حبيت أكهربه شوية بس مش أكتر لا أنا ما عم بحكي على القاضي حلاوة أنا تخيلي أشخاص تانيين آه. بالنسبة للشتايم آه. اشخاص تانيين يعني فخلينا نرى كمان شو الاخ لمنهات منهاتن نورت النت يا احلى واشجع وأقدع ناس شكرا لكم يا ابطال وشكرا لك اخي سالم منهاتن عم بيقول كمان هذا القانون والقوانين المشابهه له هي اهانه اولا للشعب المصري ودار ودارته العريق وتاريخه العريق لازم يكون يجب ان ان يلغي ومن ثم يقضي الأزهر والإسلام من أي دور في الحياة السياسية والحياة العامة وجود الإسلام والقرآن مشكلة مستمرة بحد ذاتها وكارثة دمرت وستدمر كل الشعوب المنطقة خصوصاً البلدان العاملة بالشريعة الإسلامية المقيتة وسوف يدمر الإسلام كل أرض يطاها ولو بعد حين هذا بكل تأكيد يعني بكل تأكيد <تصفيق> آه شو رأيك يا آه اسماعيل هل سيدمر الاسلام كل ارض يطئها في نقطه اتكلمت عليها قلت قلت دلوقتي ان ده وصمه عار في عند المصريين وفعلا الموضوع الموضوع كده بالظبط لان احنا يعني ده شيء شيء نخجل منه وجود قانون زي ده آه انا هذكر قصه جدا عارف اللي فاتت لما حطيت صوره الاستاذه الشاعره فاطمه نعود ففي دكتوره دكتوره المانيه بتيجي تزورنا دايما سياحه في مصر فبتسالني مين ال... مين مين الصورة... مين صاحبة الصوره دي يعني ايه قصتها؟ فقلت لها دي شاعره حبسوها بتهمه ازدراء الاديان ازراء دين الاسلام فبتقول لي ليه يعني هي ملحده هي ملحده يعني م... م... مش مصدقه بالاسلام قلت لها لا دي بتتكلم بس عن شعيره الذبح احنا في ال... عندنا عيد في الاسلام لما بيجي عيد بنذبح في الشارع فهي معترضه على الشكل اللي بيتم الذبح فيه فعشان ف... كده وح... و... ولما قالت كده في ف... رفع عليها قضيه فتم الحكم في القضيه حبسها ثلاث فالدكتوره الالمانيه ما كانتش مصدقه يعني كانت مذهوله تماما من... من القصه اللي انا بقولها لها مش مصدقه ان ده فعلا بيحصل ولقيتها بتعبر وبتقول يعني بت... يعني ما اتكلمتش كمان بس على مصر اتكلم على الاسلام والمسلمين بشكل بشكل عام وقالت لي جمله بتقول لي انا مش قادره افهم مش قادره افهم ازاي كتير جدا من المسلمين بيفكروا فدي مش اول مره او مش اول يعني حادثه تواجهها من العالم الاسلامي او باسم الاسلام المره دي باسم الاسلام وباسم المصريين كمان فقاملين زي دي وتصرفات قانونية زي دي واتهاد زي دي بتي بشكل كبير جدا لسمعتنا إحنا كمصريين أو كعالم إسلامي قدام العالم كله وبتشوه صورتنا بشكل كبير جدا وبتو ب... وبتثبت للعالم الغربي وبتثبت لكل دول العالم ايه إحنا متخلفين ايه إحنا يعني غير متحضرين على الإطلاق ولا نحترم لا حرية تعبير ولا حرية اعتقاد ولا حرية تفكير فأنا كنت حابب أعلق على الموضوع ده يا جماعة، لو عندك السؤال الثاني بقى مش مش فاكر أنا سؤالك يعني الفاضي حراوة بيقول لك ما تزعلش يا جماعة أنا كنت بهزر وأسحب التعليقات ماشي لا أنا مش زعلان منه أنا مش زعلان منه بس أنا قلت إيه يعني بشوف منه تعليقات كتير فقلت يعني أرد مرة أرد من نفسي لا ولا يهمك أحمد شو رأيك الأزهر أصبح وصمة عار على مصر؟ أو هل القوانين هي أو قانون ازدراء الديانة طبعا نصفت عارو طبعا ده أس أسوأ صورة ممكن نصدرها للعالم عن نفسنا يعني. على كل حال أنا يعني اسماعيل راح يكون معنا يوم الجمعة الساعة عشرة بتوقيت بتوقيت القاهرة في حلقة خاصة مع اسماعيل يوم الجمعة الساعة عشرة. ف وبعد ساعة كمان تقريبا على بعد ساعه عندي حلقه ثانيه مع كاتب تونسي اسمه محمد بن رجب فانا بتمنى كمان شاركونا اصدقائي وبتمنى تكونوا معنا وتابعونا وتطرحوا ارائكم وبتطرحوا افكاركم ويعني ونشارك المعلومات نشارك هالافكار هاي نتشاركها ونناقشها مع بعض احمد كلمه اخيره بتحب توجهها للجمهور بهال الحلقة هاي تفضل. آه آه لا ما فيش أي إضافة تانية يعني أتمنى من المشاهدين يكونوا يعني يستمتعوا بالحلقة ديت ويفضلوا يتابعونا يعني ومش هنطول عليهم يعني غالبا الحلقة بتاعتنا مش هتبقى طويلة يعني. لا يعني أظن مشان ما نطول مثل ما قلت يعني أكثر بساعة كافية يعني كمان عليهم كمان. <تصفيق> <تصفيق> أخي إسماعيل راح تكون معي يوم الجمعة أكيد أكيد يا جان أنا بشكرك جدا وبشكر الأصدقاء اللي كانوا بيتفرجوا علينا وبيتابعونا أتمنى تكونوا انبسطوا وأتمنى تجاهروا وتعلنوا عن أفكاركم سواء مع جان أو معايا في البط الأسود أو حتى في قنوات خاصة لكم بشكركم جدا وبشكر جان وبشكر أحمد وشكرا ومع نتقابل بقى يوم الجمعة معاك معك يا جان مرة ثانية أكيد أكيد أصدقائي أنا بعد ساعة كمان عندي حلقة مع الكاتب التونسي محمد بن رجب وأنا بتمنى تتابعونا وبتمنى كمان تعطونا ارائكم وتعليقاتكم شكرا لك أخي أحمد شكرا لك أخي إسماعيل عزاء المشاهدين إلى اللقاء في حلقة قادمة شكرا لكم